και το η τον Άγιο Νικόλο, Και πύρι, που τείμενο, το οποίο ταιριάζει στον Άγιο Νικόλο, ως Αλλά την τη με το κοινό τοτήριο, που εμεί η λειτουργία του Θεού του Υψης του <στά> Σκέφτηκα κάτι άλλο. Θα μιλήσω σαν αυτό που γράψει ή σαν αυτό που σκέφτηκα. Πιστεύω πιο σύντομο <στά> θα είναι αυτό που σκέφτηκα πιο σύντομο για εσάς. <στά> ο Άγιος Νικόλος ήταν ένας αρχιερεύς ο οποίος πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 εννοείται μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βιθινίας. Μία πόλη που είναι στη Μικρά Ασία απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Κοντά στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στη σημερινή Χαλκιδόνα. <Κι> Υπάρχει αυτή η πόλη ακόμα και σήμερα. <Κι> η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αντιμετώπισε πολλά θέματα, όπως ακούσαμε και εχθές τον Άγιο Πρωτοσυγγελό μας να αναφέρει. Ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετώπισε και ήταν πολύ σοβαρό, ήταν το θέμα της αιρέσεως του Αρίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ νυστευτής, μεγάλος ιεροκήρυκας, παπάς, ήταν ιερομόναχος. Αλλά πλανεύτηκε λόγω του εγωισμού Του και άρχισε να λέει ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Μεσσίας, δεν ήταν Θεός, αλλά απλός άνθρωπος, ο οποίος ήταν τόσο καλός, ο Θεός τον έκανε ο Του. Πολλοί το πίστεψαν αυτό. Έγινε η πρώτη, λοιπόν, η Οικουμενική Σύνοδος, πήρε μέρος ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Περίδοκης, ο Άγιος Μελέτης, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας και 318 Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας 318 Άγιοι. Και είπαν όλοι μαζί ότι ο Ιησούς, ο Χριστός, στα εβραϊκά Μεσσίας, στα ελληνικά Χριστός, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αληθινός άνθρωπος αλλά και αληθινός Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ο Χριστός, ο οποίος έλαβε πλήρη, ολόκληρη δηλαδή, την ανθρώπινη φύση πλήν αμαρτίας, διότι η αμαρτία δεν είναι μέρος της ανθρωπής φύσεως, από την υπεραγία Θεοτόκου να υπαρθένο, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαμε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, όπως δογμάτισε και κατοχύρωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και με τα λόγια του Αγίου Νικολάου, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και αφού είναι Θεός, άρα μας σώζει. Ακριβώς επειδή είναι Θεός, αναστήθηκε. Αυτό το οποίο έλεγε τότε ο Άγιος Νικόλαος, πως ο Χριστός είναι τέλειος Θεός. Ξέρετε που πιάνει εμάς σήμερα και σήμερα. <coughs> στη Θεία Κοινωνία. Αν ο Χριστός ήταν ένα απλό άνθρωπος, όπως λένε οι εφοβάδες, όπως λένε δυστυχώς και πολλοί χριστιανοί προτεστάντες, στη Δύση, τότε αυτό που κοινωνούμε τι είναι. Κρασί ψωμί, τίποτα άλλο. Αν όμως ο Χριστός, είναι αληθινός Θεός, τέλειος Θεός, αυτό που κοινωνούμε τι είναι το σώμα Του και το αίμα Του. Δηλαδή τρώμε και πίνουμε τον Θεό μας, γι' αυτό και σωζόμαστε. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια του Ιησού του Χριστού ο οποίος τα είπε στους ακολουθούντες Ιουδαίους κάποια στιγμή στα Ιεροσόλυμα όταν δίδασκε στο ναό, θα τα βρείτε στο Καταϊόν Ευαγγέλη. Όπως επίσης τους τα ξαναανέφερε. <laughs> Ως ενότητα της Εκκλησίας μας, όταν τους μιλούσε, αμέσως μετά το μυστικό δείπνο, μόλι έφυγε ο Ιούδας, πριν την προδοσία και τη σύλληψή του στο κήπο της Γεστημανή. Ο Υιος ο Χριστός μας είπε πως αυτό εδώ μπροστά σα μαθητές του. Είναι το σώμα μου, είναι το αίμα μου, το οποίο τίθεται στη διάθεση όλων σας, το σημείο της κενής διαθήκη, της Καινούργιας διαθήκη, Και όποιος μεταλαμβάνει, παίρνει δηλαδή μέσα του το σώμα μου και το αίμα μου, εγώ μένω μαζί του και Αυτός μένει μαζί μου. Και ο Χριστός είναι πηγή ζωής, δεν είναι πηγή θανάτου. Ο Χριστός είναι το φάρμακο της Αφανασία, δεν είναι το δηλητήριο τους κότους. Ο Χριστός είναι φως, είναι ανάσταση, είναι παράδεισος, δεν είναι κόλαση. Ο Χριστός είναι αγκαλιά, είναι Πατέρας, είναι αγάπη, δεν είναι τιμωρία, δεν είναι προσβολή, δεν είναι δικαστήριο. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν, είναι πάντοτε παντού δίπλα μας δεν είναι κάπου στον ουρανό και έχει εκπροσώπους στη γη όπως λένε κάποιοι κάποιοι αιρετικοί σήμερα να μην τους αναφέρουμε γιατί περπατάνε και εδώ γύρω στην πατρίδα μας ο Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε μέσα μας τον εαυτό Του το σώμα Του και το αίμα Του τη σάρκα Του και το αίμα Του, αυτή είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία για το ανθρώπινο γένος. Και γιατί, διότι δείχνει την φιλανθρωπία του Θεού σε μας. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, που μας αφήνει εμάς τους πονηρούς, τους αχάριστους, τους αμαρτωλούς, τους βρώμικους, που ακόμα και η αναπνοή μα βρωμίζει με το του άνθρακα τη γη που πατούμε, ακόμα και η αναπνοή μα είναι βρώμικη. Κι όμως δέχεται και καταδέχεται από την αγάπη του και μόνο να μπαίνει μέσα μας κάθε φορά που κοινωνούμε, να καθαρίζει την ψυχή μας, να καίει τα πάθη μας και να δημιουργεί το εξή. Η καρδιά μας είναι ένα χωράφι που είναι γεμάτο βάτα. Τι θα φυτρώσει μες τα βάτα, τίποτα. Μπαίνει, λοιπόν, η θεία κοινωνία μέσα μας και καίει αυτά τα βάτα. Και μπορεί εύκολο ο να έρθει να οργώσει το χωράφι, όπου έχουν φύγει τα βάτα από τη μέση, να οργώσει το χωράφι και να έρθει ο Θεός με τον Λόγο Του να σπείρει τον καλό σπόρο, ο οποίος όταν καλλιεργηθεί σωστά από την άσκησή μα και τη μυστηριακή μας και λειτουργική μας ζωή, θα φυτρώσουν οι αρετές. Και αυτές οι αρετές δεν έχουν τη σφραγίδα του ουμανισμού, στα ελληνικά του ανθρωπισμού, δηλαδή ότι εγώ με το κέντρο του ανθρώπου, αλλά έχουν τη σφραγίδα του Χριστού. Οι αρετές που σχεδόνται είναι υπόστατε, υπόστατες, είναι ο Χριστός ο ίδιος. Οι αρετές λοιπόν που έχουμε μέσα μας, όταν καλλιεργηθεί το χωράφι, και πέσουν οι σπόροι και εφητρώσουν οι σπόροι του Λόγου του Θεού, οι αρετές αυτές είναι ο ίδιος ο Χριστός και έχουν ανταπόκριση ακριβώς επειδή αγαπάμε τον Χριστό. Και οι αρετές αυτές είναι καθαρές. Δεν είναι αρετές υποκρισίας, εγωισμού ή πουρитанισμού. Είναι αρετές αγάπη, αρετές προσφοράς, αρετές θυσία, διότι έχουν μέσα τους ολόκληρη την αλήθεια. Είναι αρετές αληθείας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά θα Γιατί στις μέρες μας δυστυχώς, στην εποχή μας γενικά, ε, πρέπει να μιλούμε στην Εκκλησία ακόμη και για τα αυτονόητα. Διότι υπάρχουν άνθρωποι βαπτισμένοι χριστιανοί που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Εκκλησία. Είναι άμυροι, άγευστοι της μυστηριακής ζωή. αυτό που λέμε εμεί η γλώσσα μα άσχετοι. Και δεν γνωρίζουν τι είναι σώμα Χριστού. Τι είναι η θεία κοινωνία, τι είναι το ευχέλειο, τι είναι ο αγιασμό, τι είναι ο σταυρός που κάνουμε, τι είναι η Παναγία. Ούτε τι είναι η Παναγία δεν ξέρουν πολλές φορές μερικοί άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν ακουστεί γνώμες, πιστεύω ότι γνώμε γνώμες απλές είναι, ότι η θεία κοινωνία κατά την περίοδο αυτή της πανδημίας πρέπει να απαγορευτεί ή πρέπει να περιοριστεί, διότι είναι πρόξενος, μπορεί, μπορεί να γίνει πρόξενος Θανάτου ή μεταδώσεως ασθενειών. Και όμως, αυτό που λέει η Εκκλησία μας, αυτό που έχουμε ως εμπειρία δύο χιλιάδες χρόνια στην Εκκλησία μας, αυτό που λέει η Θεολογία μας, αυτο που εχουμε ως εμπειρια δυο χρονια στην εκκλησια μας αυτο που λεει η θεολογια μας αυτο που ο ο Χριστός μας δίδει, είναι αυτό το οποίο κάθε φορά σας λένε και οι πνευματικοί σας. Η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα του Αναστημένου Χριστού του Θεού μας, και όχι απλό κασι και ψωμί. Είναι πηγή ζωής και όχι πηγή θανάτου. Άρα δεν μεταδίδεται με την Θεία Κοινωνία καμία ασθένεια, κανένα μικρόβιο, κανένα θάνατος. Μεταδίδεται με ζωή, φως, ανάσταση. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Διαβάστε το στο Κατα Ευαγγέλιο. Θεός οποιηπαίνει το σώμα μου και παίρνει το αίμα μου έχει ζωή είναι αιώνιον λέει ψέματα, αν λέει ψέματα τι να πούχω ο Χριστός όμω δεν λέει ποτέ ψέματα διότι είναι ο Θεός και ο Θεός είναι μόνον αλήθεια είναι η αλήθεια ο ίδιος ο Χριστός αλήθεια άλλωστε είναι μόνο ο Χριστός αφού λοιπόν ο Χριστός είναι η αλήθεια ο Χριστός λέει πάντα την αλήθεια και αφού λέει ο Χριστός το έευ του κατά Ιωάννη ότι όποιο. Τρώει το τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου. Εγώ μένω μαζί του και αυτός μένει μαζί μου και έχει ζωή νεόνιων. Άρα, όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, γινόμαστε υγιείς και δεν ασθενούμε. Είναι το φάρμακό μας για να γίνουμε καλύτερα και στην ψυχή και στο σώμα και στο πνεύμα. Ο Άγιος Νικόλαος... Όταν μίλησε και όταν ψήφισε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για τον Χριστό, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Η διδασκαλία του Αγίου Νικολάου είναι ότι ο Χριστός είναι ο Θεός μας, αληθινός Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και όταν εμείς κοινωνούμε, τον Χριστό κοινωνούμε, όχι τίποτε άλλο. Και μόνο αυτό, να θυμάστε και το εξή. Γιατί έχουμε παρεξηγήσεις καμιά φορά. Όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και μεταβάλλεται το, σω, το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού, δεν μεταβάλλονται για λίγο, αλλά για πάντα. Η Θεία Κοινωνία, όσο το μικρό κομματάκι κι αν πάρουμε μέσα μας, που είναι Χριστός αληθινός, δεν είναι για λίγο ο Χριστός, όπως λένε μερικοί μερικοί χριστιανοί στη δύση, αιρετικοί φυσικά, αλλά είναι για πάντα. Αυτό που λαμβάνουμε είναι για πάντα Θεία Κοινωνία. Όσες χιλιάδες χρόνια και αν περάσουνε, αυτό το κομματάκι, το τμήμα αυτό του σώματος του Χριστού παραμένει για πάντα. Σώμα το οποίο είναι ποτισμένο με το αίμα του Χριστού. Αυτά ήθελα να σα πω μου αδελφοί. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά πρέπει να ξέρετε πως ο Άγιος Νικόλος, τον οποίο εμεί τιμούμε σήμερα και τον θεωρούμε θαυματουργό, διότι είναι θαυματουργός, δεν πάλεψε για μία ιδέα, δεν πάλεψε για κάτι προσωρινό, για κάτι πρόσχερο, για κάτι υγιεινό, για κάτι υλικό, δεν πληρώθηκε για αυτό που έκανε. Ο Άγιος Νικόλο πίστευε μέσα από με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, ως επίσκοπος της Εκκλησίας μας, πίστευε ακράδαντα την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Ότι ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, ο Υιός της Παρθένου, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό και η Θεία Κοινωνία, για μας ως χριστιανούς, είναι η μετάλυψη του σώματος και του αίματος, του τέλειου Θεού και του τέλειου ανθρώπου. Αυτά ήθελα να σας πω στην αγάπη σας και εύχομαι ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.